жителька будинку 90А по вулиці Незалежної України Тетяна Миколенко розповідає. Перше потрапили з сусідами у таку ситуацію. 21 вересня відключили газопостачання по причині, що не в всіх квартирах є лічильники. Не получается, в одній квартирі не у нас тільки в одній квартирі по тпід'їзді немає лічильника. Сказали, що ця мешканка вона проживає за кордоном, вірніше працює за кордоном. Ми зв'язатися з нею не можемо. Хоч з нею зв'язатися чи газова служба, чи управляюча компанія Ремсервіс. Ми з нею не можемо зв'язатися. І от ми вже тепер більше місяця добиваємося, щоб нам дали газ. Нас посилають то туди, то туди, то туди. За словами Тетяни Миколенко, разом із сусідами з першого та другого під'їздів двічі телефонували на урядову лінію. Та зверталися до цеху номер один внутрішньобудинкових газових систем, що у Вознесенівському районі. Але безрезультатно. Після п'яти тижнів без газу у квартирі зараз буде страшно дивитися у квитанцію за електропостачання, каже жінка. Купила собі електричну плитку, електрочайник, мікроволновка. Отак його... Суп варила 4 години. Ще одна жителька будинку номер 90А по вулиці Незалежної України Лілія Олександрівна каже, Разом з іншими сусідами-пенсіонерами у цій ситуації кинуті на призволяще. «Я вважаю, що повинні перед усім були зв'язатися з цими жителями квартир, де немає лічильників, домовитися з ними, а потім відключати газ. А фактично відключили газ і ми самі повинні вирішувати цю проблему. Це неправильно. Я, наприклад, не маю жодних боргів, навіть сплачую трохи наперед». Жителів другого під'їзду цього будинку підключили до газопостачання тільки вчора, 28 жовтня, розповідає Ніна Озінковська. Найбільше, що ми страдаємо. «От найбільше цікаве, що ми страждаємо. Я сплачую щомісячно «Запоріжгазу». У сусідів теж боргів не буває. А така безрадісна картина. У мене взагалі ситуація ще гірша була за людей. Маю автономне опалення. Отже, понад місяця ми були без газу і гарячої води. Жах просто». Ситуацію, що склалася у будинку номер 90А по вулиці Незалежної України, журналістам Суспільного прокоментувала сьогодні речниця акціонерного товариства «Запоріжгаз» Наталія Гринь. За цією адресою проходило технічне обслуговування за договором з управляючою компанією «Запоріж Рімсервіс». Коли роботи були виконані, ми розпочали пуск газу згідно правил безпеки систем газопостачання. І у нас залишились деякі стаяки, де було падіння тиску. В таких умовах ми не можемо пускати газ, нам потрібен доступ до кожного газового приладу. Куди ми попали, ми ті стаяки запустили, залишився один стояк, де у дві квартири немає доступу. Українське законодавство нам забороняє пускати газ в такі квартири, бо це безпека людей. Тому ну, ми домовились вже на вівторок з управляючою компанією «Заповіщерим сервіс» спільно виїхати туди і, можливо, провести переговори з людьми, і щоб обрізати ці дві квартири від газопостачання, щоб сусіди зверху та знизу надали нам доступ, і ми провели спільно ці роботи з обводки газопроводу. За словами Наталії Гринь, із майже 500 тисяч абонентів Запоріжгазу близько 1% не отримують послугу компанії з різних причин. Десь проходять ремонтні роботи, заплановані в рамках інвестиційної програми, десь встановлення лічильників, десь стояки, де після закінчення ремонтних робіт немає доступу до квартири. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.